Baby حضانة ضمت طفلي يسوع وراها مهما تمر سنين وتعدي شايل ليهم مكان في سماء جالك يا مصر زمان هربان وقت غروبه هيا طول الازمان جارك يا مصر زمان هربان يا شافي عيش قلبي